Ще минулого року у Смілі розпочали роботи щодо ремонту декількох бомбосховищ, що розташовані на території міста. Минулого року ми з вами виділили кошти на ремонт трьох бомбосховищ, які знаходяться на території міста. Перше це бомбосховище, яке знаходиться за адресою вулиця Соборна 100, за будинком культури. На сьогоднішній день там завершуються ремонтні роботи. Друге бомбосховище – на території нашої міської лікарні за адресою вулиця Героїв Холодноякці, 82. Продовжується робота. Третя адреса – це вулиця Тараса Шевченка, магазин Ювілейний, під будинком знаходиться бомбосховище. На сьогоднішній день продовжуються роботи по ремонту даного укриття. Там робиться і освітлення, і поточний ремонт скажімо так, стін і споруд, робиться водопровід, каналізація, ми їх приводимо відповідність для того, щоб вони у нас були готові не як тимчасові укриття, а дійсно бомбосховище. Тому до кінця цього року ми відремонтуємо дані мікрорайонів <кій> міста, зокрема, в різних мікрорайонах міста, для того, щоб у нас вони були готові. На черговому сесійному засіданні ще минулоріч шла мова про прийняття на баланс виконавчого комітету ще декількох укриттів. СКП «Наш дім» банково, скільки є ліквідатори. Бомбосховища не можуть бути реалізовані, продані і все інше. Ми ті бомбосховища, які перебували на балансі СКП «Наш дім», приймаємо на баланс виконавчого комітету, для того, щоб можна було використовувати кошти в позальшому для ремонту даного будинку. Ну то ці ж бомбосковища, вони знаходяться у будинках? Так. Житлових будинках. Справа в тому, що в 2000-му висі Шевченківська дистанція «Целіноспору» передала по акту житлові багатоквартирні будинки. І в деяких будинках дійсно є бомбосховища, як вони тоді називалися. Однак визначити конкретно хто власником у деяких скорудах наразі неможливо, тому що Шевченківська дистанція не передавала нам окремо захисівського ліду, вона передавала в цілому будинку, і цим рішенням визначається багато утримувач, так як СТП Дім» зараз знаходиться в стадії ліквідації, а все майно, в тому числі, Яке знаходиться у нього на балансі, в тому числі захисні споруди, без будь-яких умов має прийняти міська рада і визначити конкретно балансоутримувача. Цим рішенням ми не приймаємо комунальну власність. Ми закляємо балансоутримувача конкретно, тому що укриття населення в межах територіальної громади належить виключно до повноважень органів місцевого самоврядування, які діють на території даної громади. Рішення про прийняття на баланс виконавчого комітету цих укриттів дасть змогу в них також здійснювати ремонтні роботи. Які йдуть по житловим будинкам, вони ракуються як укриття. Зокрема, ось по 3, 5, 6, те, що ми говоримо про ОСББ, воно є там бомбу воно в нормальному, скажімо так, прекрасному стані. Не тільки мешканцями наших цих житлових будинків там залита витяжка, там… Розбоблена каналізація, там ще щось, там ще щось зроблено. Відновлення, зокрема, по Терпітській шість по попереднім підрахунку складає 700 тисяч гривень. Ну, якщо будуть у нас наявні кошти, будемо розглядати, виділяти кошти для ремонту цих укриттів і бомбосховищ. Фінансування ремонту укриттів та бомбосховищ за рахунок місцевого бюджету здійснюється відповідно до діючої програми функціонування та розвитку місцевої ланки цивільного захисту.